Denko. mám pro tebe super zprávu. Tady všude, na tom Brownfieldu se bude stavět. Fakt? Co je to vlastně ten Brownfield? To jsou ty území všude po Praze, který vlastnil stát a za prapodivných okolností je prodal developerům. A jak to tedy bude vypadat? Zase jenom baráky nebo, nebo i něco pro život. Hele, podle prezentací v kempu to bude úplně skvělý. Ale něco jiného je realita. Město toho s developerama moc nevyjednalo. Ta nová výstavba nepřináší městu jenom nové byty, ale spoustu nákladů. To máš dopravní obslužnost, místa ve školách, ve školkách. Ale a co školy třeba? Tak jedna bude tamhle úplně vzadu, na nejhorším místě, na malém pozemku, u nejrušnější křižovatky. Ta druhá, ta měla být tadyhle v budově nákladových nádraží. Jenomže ona se tam nevejde. A budou tady nějaký parky aspoň? V podstatě ne. Taková spíš izolační zeleň a metro. Hmm, tak, toho zasi hmm. tak to zase asi nedočkáš. Tak to zase moc nedomysleli. A budou tady aspoň nějaký dostupné byty? No tak určitě. Průměrná cena by mohla být tak 160 000 korun za metr čtvereční. Tak to se asi zase nějaká revoluce v dostupném bydlení nekoná, co? To ne, no. Ale aspoň tady bude jezdit tramvaj. Pojede ta tramvaj tamhle dozadu. Já si s tím ještě něco udělat? Tady s tou částí u Blzelejského náměstí už ne, tady jsou už staví. Ale o většině území budou zastupitelé ještě rozhodovat. Budou schvalovat změnu zemního plánu a proto jsme se psali petici. A kde se dá podepsat? Na ŽižkovLidem.cz?